Микола Купчишин розводить Голубів. Каже, захоплювався ними з юності, тож, коли вийшов на пенсію і перебрався в рідне село, згадав про своє захоплення. Ну, красиво ж. Одне слово, а як, що чим вони можуть подивитись? Красиво подивитися, і діти приїжджають, онуки, граються з ними. все таки до природи ближче, мають поняття. Голубів, розповідає, має трьох порід. Більше, каже, йому зараз не треба. Нема в мене стільки задорог, влазити лазити по кришах. Кормить ухажувати. Одні люблять милувати око, це такі, що вони кімнатної породи, вони тобто, далеко не літають, вони чисто показують себе, ну так, подобні до жінок. Люблять фирити, стір'ячка розправляти, фостики свої, а є такий льотний, що іменно даває їм висоту, набирають висоту, от чим вищий. За його словами, замолоду зараз тримав до трьох сотень птахів, доки, каже, його тато одного разу не встановив чіткої кількості голубів на подвір'ї.